Голова фракції за конкретні справи Віталій Бандирський на сесії районної ради говорить, питання про зміну статуту слід виключити з порядку денного, оскільки воно вимагає розгляду профільної комісії. Була ініціатива взагалі виїхати в Хмельницьку районну лікарню, поспілкуватися з керівництвом, поспілкуватися з працівниками, почути і їхню думку, почути їхні застереження. Головний лікар та депутат районної ради Олександр Костюк говорить за зміною фактичної адреси, згідно законодавства має йти і передача майна лікарні Хмельницькій міській громаді, додає не проти такого рішення. Представники міста повинні були або мають мали б зустрітися з колективом, пояснити, яке майбутнє чекає нашу лікарню як бачить місто, міська влада як вони бачать лікувальний заклад. Додає, зараз центральна районна лікарня обслуговує 40 тисяч жителів з усього колишнього Хмельницького району. Наразі заклад фінансує чотири громади. Якщо це лікувальний заклад взагалі реорганізують і закриють, то куди мають звертатися за допомогою мешканців цих громад? Завідуючий хірургічним відділенням Василь Антонюк говорить при реорганізації його відділення може чекати повне розформування. Тому що місто комплектовано хірургічним відділенням. Проблема в тому, що буде скорочення однозначно всіх, а куди переведуть, якби нам сказали, вас розформовують, вас чи ваше відділення переводять туди, то туди, то з конкретним працевлаштуванням. Завідуюча інфекційним відділенням Світлана Прозорська каже, колектив стурбований можливим скороченням у майбутньому. Тому що Звичайно, ми це розуміємо, що інфекційне відділення – Воно навіть відділене від, від районної лікарні, від корпусу, і ми завжди стоїмо на такому порозі, чи нам бути як структура, чи нам взагалі не бути як структура. Ну і взагалі по різних питаннях, моментах такої структури, як інфекційна лікарня, окремо при районних лікарнях, може і не бути. Голова Хмельницької районної ради Олександр Чорнієвич говорить, поки питання про передачу майна на сесії не не підніматимуть, лише змінять фактичну адресу. Є депутати, звичайно, і я так само з тої думки, що ми максимально довший термін маємо зберегти дану юридичну особу, щоб люди отримували якісні послуги. Звичайно, що певні відділення треба перепрофільовувати. Нас не так давно її виключили з переліку ковідних. Олександр Чорнієвич додає, питання було розглянуто на всіх сесійних комісіях. Та говорить, питання скорочення персоналу керівництво лікарні має вирішувати в діалозі з владою міста при передачі майнового комплексу. Заступник Хмельницького міського голови Роман Примуш каже, міська влада в лютому вела переговори з районною радою щодо передачі лікарні на баланс громади. Позиція залишається, що заклад повністю зберігається як заклад охорони здоров'я, тобто він буде функціонувати в тому вигляді, який є. Звичайно, з зрахуванням того, що на території міста є відділення, можливо, які будуть десь дублюватися в діяльності районної лікарні, можливо, в певних межах ми зможемо якісь коригування зробити». Додає, поки міська влада не буде проводити діалогу з колективом лікарні, оскільки немає на це повноважень. Виконавчий директор Асоціації об'єднаних територіальних громад у Хмельницькій області Сергій Яцковський каже, згідно чинного законодавства, районна рада мала передати майно до 1 липня. Проблема в тому, що в місті Хмельницькому є лікарня міська. І беручи на баланс районну лікарню, в місті Хмельницький, ну, дві лікарні місту не потрібно. Місто повинно розглядати, що робити з такою лікарнею надалі в який спосіб її утримувати. Додає, громада має можливість співфінансування. Хмельницька міська рада, насправді, має право ввести до складу співзасновників Росошанську, Лісогрінівецьку, Гвардійську, Чорноострівську і інші ну, і вся в нас громади Хмельницького колишнього району і спільно утримувати. Надалі цей процес не заборонений. Додає, лікарня відповідно до реєстрації зараз сплачує податки Росошанській громаді. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.